وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت له like a uh, um... run in لفضيله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه غَافًا عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لفضيله <تصفيق> الدكتور إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأَسِي خُبِزًا تقول الطَيْرُ مِنْ نَبِّئْنَا بِتَأْوَرِينَ من لا محمد وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلينا ذلك من لفضيله ما محمد إلا أسماء كُمَا فَيَسْقِي ربه خَمْرًا يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَكُونُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال لل سنين. وقال الملك إني أرى سمع بقار لفضيله خضر محمد راتب يا ايها الملا وجعله احلامي أنا أنمئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصنديك أفتنا أفتنا في سبع مقرار خضر. وسبع سنون وسبع فاستغفروه فذروه وقال الملك اتوني به وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فسلهما بابا نفس كن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الآن حصحص الحق أن راى girly